ללשונות היהודים בצפון אפריקה וגלגוליהן בישראל לעומת המושב הראשון במושב הזה באמת שהם נקראים באותו, באותו השם רק א' ו' במושב זה באמת נעסוק בלשונות היהודים בגלגוליהן בארץ בישראל או בפי הדוברים עכשיו בעיקר בחברה הישראלית המושב, אתם לא רואים את זה כחלק מהדוברות יושבות בקהל אבל המושב הזה הוא תהרת המין הנשי ופרופסור uh, מישאלה ביטבול הסביר לי הבוקר שלא רצינו, לא יכולנו להצטרף לבונים החופשיים. מושב כזה לא יכול היה, לה, משום שאנחנו נשים, אז בבונים החופשיים של מכון בן צבי אנחנו משתתפים, המושב של ארבע uh, נשים. Uh, הדוברת הראשונה היא דוקטור יהודית הנשקה מאוניברסיטת חיפה, היא מרצה בחירה בחוג ללשון העברית היא עוסקת בחקר המרכיב העברי של יהודי טוניסיה, בין שאר נושאים, והיא כתבה שנקרא לשון עברי בדיבור ערבי, אוצר המילים העברי, בערבית המדוברת של יהודי טוניסיה, מילון ודקדוק, שיצא בשנת תפשין סמך זין. כמו כן היא עוסקת בהשפעת הערבית היהודית המוגרבית על החדשה, בעיקר בפריפריה, וגם בחקר לשון המשנה. היא עורכת שותפה של כתב העת קרמילים שיוצא באוניברסיטת חיפה, והיא חברה יועצת באקדמיה ללשון העברית. היום היא על לשונם של המסורתיים בישראל. זו לשון שהיא תו, ודאי תסביר, תכף זה רובד לשון שהיא מכנה אותו, העברית המסורתית. אז יודית בבקשה. תודה רבה. שינויים הדמוגרפיים גדולים שהתחוללו בעולם היהודי של סוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20 הביאו לקיצן של רוב לשונות היהודים. במקרה שלנו, הקמת מדינת ישראל, העלייה לארץ על כל הנגזר ממנה ורכישת העברית הביאו למעשה לנטישה ואף לאחדת לשונותיהם של אותם עולים ותיקים ובני משפחותיהם. כך הפכה החברה היהודית בישראל בתהליך מהיר ומקיף מחברה רב-לשונית לחד-לשונית ברובה, בתוספת אנגלית נרקשת. מטבע הדברים, כמו בכל תהליך של הורשה וחיבוש לשונות מימי עולם גם בענייננו, השתלטות העברית ומסיגת לשונות היהודים הותירו את רושמן על העברית החדשה. ופירות המגע בין הלשונות הללו ניכרים בתחומים שונים. עם זאת, לוצי היידיש מעט המחקר בלשני לעסוק בערוץ זה של לשונות הדיבור היהודיות ובהשפעתן על העברית המצחבה. אף שמגע בין לשוני זה מזמן נקודת מבט מזווית חדשה על תהליך התגבשותה של העברית בת זמננו. בהרצאה זו אני מבקשת לייחד את הדיבור לשונם של ישראלים ילידים, דוברי עברית כשפת אם, אשר ברובם המכריע העברית ילשון ההם היחידה שלהם. ייחודם של ישראלים מלאו מוצאה מאתני, כשמלפני כ-7 עשורים, מעמדם החברתי ומקומות מגוריהם. אני מתכוונת לדור שני, שלישי ורביעי, לעולים מארצות המזרח והמערב המוסלמי, בעיקר צפון אפריקה, שחלקם הגדול מתגורר בפריפיריה הישראלית, בערי פיתוח, בעיירות, מושבים בצפון הארץ ובדרומה, או בשכונות עירוניות מאופיינות. ישראלים אלה ברובם המכריע, מאורים היטב בחברה הישראלית. לאם דיבה חינוך ממלכתיים ולא מתבדלים מתגייסים לצה"ל או למסגרות אחרות ואיןה מובדדים מבחינה אידיאולוגית אם זאת כל השומע את לשונם העברית יפקין מיד בכיווי היחד שנם מוקרים בעברית המכונה סטנדרטית אותם השומעים מן הצד אסויים להפקין בקלות בצדדים של הבולטים של פונולוגיה כמו אינטונציה ואגיה وفشل اليكسيكون والافرازيولوجيا، مילים زراط، شينان موكرات وبيتوييم חריגים. אבל תחומים מסותרים כמו סמנטיקה ותחביר, כלומר הוראות شينان הירות כל צורקן, או מבנים תחבירים לא מקובלים, אלה ענם שקופים לשומע עזר, עם זות התחושה הכלליתית שמדובר בדובר מופיאן شينان אורהות. דוגמה שאשש <coughs> סליחה. את המציאות שתורה לאל באה בדרא של יael גל ישראלית שגדלה בברשבע, המסיחה לפיתומה מידע על הבחנה סוציולינגוויסטית זו ואף מגייסת אותה לצורך הסבר התנהדותה החברתית. הרעיון התפרסם בעיתון הארץ בתחילת חודש מאי 2013, בעקבות השתתפותה של הדוברת בתוכנית מאושרות וכך מתואר. עוד קודם לכן, היה עליה להתנהר מברשבע. היא מספרת צד החליטה להיפטר מהמבטע בהר שבעי, ואיך בהתחלה דיברה לאת כדי להגות אחרת את המילים. היא מצ... ציטוט בעיתון. בהתחלה הכל היה מוזר לי. לא האמנתי שאני אראה את עצמי כיבת בית פה, זאת אומרת בתל אביב. היו מילים שלא הכרתי, והייתי צריכה ללמוד דברים בסיסיים, אבל אני הייתי יושבת עם מילון. היום אני יכולה לשחק בין העולמות, אבל לקח לי הרבה זמן לא להרגיש מבועלת או מפוחדת מהאקסנט של בהר שבע. כשהתחלתי לקלוט, אף אחד לא יכול היה לעצור אותי. דוגמאות לעברית הזאת אפשר לשמוע ברחוב בכל רגע נתון. מניסיוני, כל מפגש בשכונה, באוטובוס, בסופרמרקט, ואפילו בספרייה ובאוניברסיטה, שלא לדבר על אירועים מוסמכות, עשוי להניב דוגמאות לשונות זו. גם תוכניות הריאליטי הפרוחות בטלוויזיה, הפותחות שערן לישראלים מלבדים שונים של החברה, מספקות שפע של חומר. כך לדוגמה, ילד ירושלמי, כיוון ארבע, המשדל אחיו לחזור הביתה, שאם לא חן, אמא תבוא עליך. <laughs> לקוחה בסופר השכונתי הירושלמי, המדברת בטלפון היד, ומספרת על שינוי במינון התרופות למחלותיה השונות, מקדימה ואומרת לבד שיחה, חוץ ממך, היא, לא חוץ ממך להבדיל מאחרים, אלא לא עליך. וממשיכה לספר כמה בי ביום היא שותה כדורים ולא בולעת כדורים. סגנית המנהל באותו סופרמרקט ירושלמי, בשכונה לא מאופיינת, מתלוננת על הלקוחה המכוחה הזאת שלא מפסיקה להטריד אותה בבקשות. <laughs> בת אל מעיין ותום קשתי מן המרוץ למיליון שקוראים של בעלה שמה ישראל, או הביטוי היותר מפורסן של השתיים חיים שלי, שגררו בדיחות רבות. נערה מונית חיפאי שיעיה אותי מן אוניברסיטה לחוף הקרמל דיברה עם ילד בטלפון ילד קטן בן שלוש, וכל הסיחה קינה אותו אבא או אבא שלי זאת אומרת הילד נקרא אבא גם חברת כנסת שמעדה ודיברה על גנבה ולא גנבתי תלמידה בבית ספר בדרום שמספרת לקהל גדול על חרדיה וחילוניה סטודנטית שמבקשת ממני מחילה בשונה ולא סליחה פרופסור שהגיב על תכנון שלא צלח והפתיר, מה נעשה, במקום מה לעשות, או מה אפשר לעשות. פרופסור אחר תושב חוץ שאמר לי, הייתם את אלפן אלייך אני עניתם. ושוער בספרייה הלאומית שתוך כדי שיח לאהית על משחק כדורגל, סיכם בסביעות רצון ואמר, השתבך שמו, גם כאן משוונה. גם אם מחלוקת בינינו על דוגמה זו או אחרת, אין ספק כי מדובר בגול לשון נבדל ומופיין, שדוברו הם מה נאו נהוג לחנות ישראלים ממוצא מזרחי. ברובם הם אומנם מן הפריפריה, אך כפי שהדגמתי לאל, יש לו מעט גם מן המרכז. בשנים האחרונות הקדשתי מחקרים אחדים לשנות לשונית זו, ובמהלכה נצבעתי על מקורתי הברורים בערבית היהודית, למור, אין זו שפה שגויה גרדה, כי הערבית היהודית שדוברים אלה נושאים אימם היא המקור העיקרי לייחוד הסמנטי והתחבירי של לשונם. עם זאת, כבר מתחילה, חזרה ועלתה שאלת הגדרתה וטיבה של הלשון הנידונה ואיזה כינוי הולם אותה. הכינוי העברית של יוצאי ארצות האסלאם נפסל בשל, על הסף ושל הסרבול, הערכיות ובעיקר חוסר הרלוונטיות. ‫שהרי זהותו ולשונו העברית ‫של ילד או אזרח ישראלי במאה ה-21, ‫אינן מושלטות על דת או תרבות ‫האסלאם ששלטה בארצות מוצאה ‫של הוריו, אור... הורי הוריו, ‫ואולי יפדור אחד אחרונית, ‫ואינן הוגעת לו כלל. ‫חיזרתי אחר צירוף לשון ישראלים ספרדים. ‫המונח ספרדים רווח שנים רבות ‫בלשון הדיבור, בלשון, בלשון הכתובה, ‫ואף במחקר עד סף המאה ה -20. יש בו עומק תרבותי ראוי לשמו והוא מכוון אל של הקהילות הספרדיות בגולה. אלא שמצאתי את עצמי עם מונח קני, שכן ברבות השנים עציר אשכנזי ספרדי, הפך לישראלי מזרחי, והשימוש בכינוי ספרדים לכלל העדות המזרח מצטמצם והולך וחד גיסה, ומן הצד השני, כפי שאמרה לי דוקטור מיכל אלד, הפך לסמן את הסמך תה צאצאים למגורשי ספרד, ומזרחים לא יכול לבליקרוי ספרדים, כך פסקה מחד. <laughs> אני פניתי למונח עברית של מזרחים. אף שגמון הזכח למוצא של הדורות הראשונים, אחו הוא עדכני מבחינת הזהות הישראלית בהווה. עם זאת אנו מדויק כלל מבחינת העובדות, חלק מכבד מן הדוברים הללו אינם מזרחים במוצאה, אלא דווקא מן המערב בצפון אפריקה. נקודה נוספת, חשובה הראויה לציון הוא הזמן והשינויים שחלו לו בעקבותיו. חלק מן הישראלים המכונים מזרחיים אינם כבר מזרחים תאורים, קור העיתוך ישראלי עשה את שלו וזוגות מעורבים רבים מזרחיים ושאינם הקימו דורות המשך, שהזהות המזרחית לרוב אינה נוחחת בו ועוד. בחינה מילונית וסוציולוגית מעלה כי המונח מזרחי בהקשר שלנו הוא מונח מאוחר, שלא מכוון לתרבותם של קהילות ההם בגולה, אלא מורה על תת זהות ישראלית, שהיא של המפגש בין תרבותם של היהודים מארצות המסלם לבין התרבות הישראלית. ויש בו לא מעט קונוטציות פוליטיות וחברתיות. איל מונח זה מתאים לשמש אולי במחקר, במחקר החברה, הפוליטיקה ואף הספרות, העוסקים בתוצאותיו של מפגש זה. אך בחינה לשונית של ישראל, של, בחינה לשונית של העברית של ישראלים מן היישוב, אינה נוגעת בהכרח למפגש הטעון הזה, ולדעתי תאונה בחינה זו, הגדרה פנימית יותר. ועוד חיסרון, אף שהמונח עברית ישראלית מכוון ללשון של אחוז גבוה מאוד של דוברים בחברה ישראלית, הרי הוא מונח מבדל ואף ממהט. למור, יש עברית כללית סטדרטית נורמטיבית, ויש עברית מזרחית, המהלכת בשוליים ואינה נוהגת כהלכה. לבסוף המזרח בהוראת אוריינט עשו, עשוי לחפוף עם ההוראה העולה של המזרח האסייתי החדש חדש עודו סין ולהקשות בעיקר בתרגום לאנגלית על המינוח. לאחר שקלה וטריה נקטתי בביטוי לשון הפריפריה. מסיבות של ארגון האוכלוסייה ומסיבות אחרות נוצרו בארץ ריכוזים גדולים בפריפריה של צייצאים ליוצאי ארצות המזרח והמערב המוסלמי. אל כך הביטוי העברית של הפריפריה העדכני תקין פריפריה. ומתאים למציאות הישראלית העכשווית, אלא שמסתבר שגם הוא אינו מדויק שכן עברית זו נוהגת גם מחוץ לפריפריה. היא נוהגת גם בלשונם של עירונים שלא תמיד עונים על ההגדרה הפריפריה החברתית, היא עולה אף בלשונם של יהודים, אזרחי חוץ, כפי שהתגמתי לאל, ואף בלשון הדיבור של ישראלים, אשכנזים במקור, שהושפעו בדרך זו או אחרת מלשון זו. חיסרון נוסף בהגדרה העברית של פריפריה נוגע, ליי ננל לשון עצמה שגם זה ביטוי מבדל, שנו עושה צדק אם לשון מדובה לשון שוליים שמאמדם מתל בספק לאור כל זאת נראה כי הגדרת לשונות לשונית אלפי שיוח אתני רחוק מני שבמקרים לא מאתיים אינו פעל לא תצלח אף שיוך גיאוגרפי חברתי אינו מדויק. נדמה כי נכון יהיה להשית את המבט והפוקוס מתהליכים ואירועים מן העבר אל המציאות הישראלית הנוכחית וכי יש לתור אחר גדרה הולמת, אמננטית, הנטועה בהווה ונוגעת בלשנות הלשונית הזאת. הקדים מילים אחדות בקצרה על יחסם של העולים מארצות המזרח ומערב המוסלמי לעברית ולציונות עשויות להבהיר את אבאים. כвар אמدو על כך הistoryيونים כי ייודים אלה לא נכתו בגישת ציונית לוחמנית שיפיינת החברה יהודית ואיסרائيلית דיאז. שלילת הגלות, מלחמת הספוד, ו ideally מdomים על השמש בהיברית בלבان לא מלווים לם תفكית חשוף. יותר מכך, אשכפתיו לולמה מציוני וכול אני קzar ממה ברובה אצל רובה, בולמה ממסורתי וadayטי, וAITA חלק בילתי נפרד ממה. ‫חוקרי החברה והספרות אף הראו יפה, ‫כי של הללו היא בעיקר ‫היהדות של המשך, ‫לזו שבאה אימה מן הגלות, ‫יהדות המשמרת את דפוסי העבר. ‫העלייה לארץ נתפסה להם ‫כהמשך של הרצף המסורתי, ‫ולאו דווקא כמהפך הבא להתנהר ‫מני עבר לקראת עתיד שונה מעיקרו. ‫על כן אין פלי כי נמצא ‫שהמסורת היא מאפיין בולט של ישראלים ממוצא מזרחי בסוף ‫העשור הראשון של 121 בסקר שנערך על פרופסור פרופ' אשר ארגן מאוניברסיטת תל אביב ופורסם בשנת 2012 עולה כי מרבית האוכלוסייה האשכנזית והאוכלוסייה המעורבת הם חילונים ומקצתם אנטי-דתיים. לעומת זאת, מרבית האוכלוסייה המזרחית הם שומרי מסורת, דתיים או חרדים. יוצא ששיעור גבוה של מזרחים הגדירו עצמם כמסורתיים בהשוואה למעורבים ולאשכנזים, זה לשון הדוח. היוצא לנו מכך, כי מאפייני ציבור המכונה מזרחי ושמירה על מסורת. אדר או סוציולוגים שחקרו את המסורתיים בישראל, כי המסורתיות נוסת חותם ניכר של זיהות הדת, דתית. וכי המסורתיות נתפסת, סליחה. כחלק ממערך האיזדוויות ההזדה, שמטפחת השורות הדתית. מסקנה זו מתשששת היטב אף מבחינת הסיפורת המזרחית. יוחאי אופניימר, גם הוא מתל אביב, במחקר אפעלסיפורת ואשירה מזרחית מעלה של דידם התרבות היהודית אינה מייצגת עמדה דתית בלבד ואף לא עמדה לשונית אלא עמדה אתנית תרבותית נחזור כעת לינינו לשון העברית המדוברת בישראל של 121 המוסגים יהודית וישראלית הנוגעים לחנוכה סוציולינגוויסטי של העברית בדזמננו נתבאו על ידי הפובליסיסט אדם ברוך ונתקבלו במחקר המסוגים הללו מנסים להפיין את העברית בזמנו על פי שמשה התחנה משמו יתה וקשרה חברתיים. תפיסת דוקות ביצו מניחה כי קיימים בארץ שני כתבים, דתי וחילוני. ולשנה של העברית, ושנה מעברית של הדוברים נגזרת ממיקומם באחד הקצוות. כך מנתח משה בר אשר בספרו של חיים שבת ותאום קונונות, וכובע כי שבתה מארב בספור לשון ישראלית 임 לשון יהודית. אף רפקה בליבו עם זכרה לברכה ומאמר מקיף על יהודית וישראלית בלשון סופרים בני זמננו מבחינה בין לשונה של סביון, סביון ליברגט ישראלית ואופיה לאומת לשונם של מירה כדאר שמעון דף ארצל כהן וחיים סבתו המערבים בספרים לשון יהודית יוחאי ופדאי מרפו מדגיש המחקר את מאפיין העברית היהודית המשוטף לסופרים הדתיים ולסופרים המזרחיים אך נראה לי שהבחנה דיכותו מטזו לוקה וחסר ודורשת חידוד ודיוק. כי הקורא בספריו של עדף, בוודאי בספרו של ארצל כהן שזכר לאל, וכן בכתבי סופרים מזרחיים אחרים, עומד על כך. כי הגדרת הלשון יהודית באלמה היא מדי. והצוות קידר, קפלון, עדף וכהן תחת כותרת אחת, מתעלמת מרחיב חשוב בלשונם של השניים האחרונים, עדף וכהן. והוא... ‫הרחיב היהודי המזרחי, ‫במקרה דנן, מרוקאי. ‫הערבית היהודית המשולבת ‫והמותכת בעברית הישראלית שבספרים הללו, ‫סמני השיח, הברכות והכללות, ‫שברי הפסוקים, כיתה התפילה והפיות, ‫עולם האסוסיאטות וכו', ‫אינם רק יהודים, אלא יהודים מזרחיים, צפון אפריקאים ודובקה. ‫נראה איפה שיש כאן מרחב שלישי חדש, ‫העומד בתווך בין יהודית ובין ישראלית. אם נשוב ונפנה ללשון הדיבור, הרי בשל אפיונם הנוכחי של המזרחים כמסורתיים, ובשל הקשר המודע שהם מבקשים לשמור עם זהותם האתנית, אני מציעה לכנות לשון זו עברית מסורתית, ורחיב המסורתיות צובע לטענת את המונח מני ובגוון מזרחי. הגדרה זו בנויה כאמור למציאות עכשווית חיה, המכנסת את הזהות המזרחית זהות היא זהות ישראלית, בכירית ואף השימוש בגון ראשון זה עשוי להיות בחירו משתנה בהתאם לנסיבות השיח. כעת הנסה להוכיח כי קיים קשר עדוק בין הזהות המסורתית המזרחית ובין של דובריה. לשונם של ישראלים מסורתיים מתאפיינת בכמה ייחודים. חלקם מזדהים עם הכותב היהודי האחר עם היהודי המזרחי וביחד הם יוצרים כאמור מרחב לשוני חדש. יהודי. יהודי, שם שמיים, דוברים מסורתיים מרבים להשתמש בכינוי הקדוש ברוך הוא או השם ובכך נוהגים בדיוק כמו דוברים דתיים, ראו למשל סיח ששת שתי נערות במרוץ למיליון יש פה, יש פה רמקולים יהודית יש כן נוהגים בלשונם ביטויים הכוללים שבח או פנייה להשם כמו השתבח שמו השתבח שמו, השם ישמור, השם יעזור ועוד מבחינה זו כאמור לשונם של המסורתיים זה העל הלשון הקטגרויות הבאות עדיין יהודיות, אבל הן כבר צבועות בגוון אתני ברור של uh, מזרחיות. המ... <coughs> המונח תורה שהוראתו המקורית היא חמישה חונשי תורה, הרחיב בצפון אפריקה את הוראתו הראשונה והוראה על כלל תחומי היהדות. כל המקורות היהודיים הכתובים עשויים לעיקרי תורה, הלכה, דינים ואף הלשון העברית, נתקנו בצפון אפריקה תורה, וכך היא נוהג, נוהגת גם בגון הלשון שלן. תורה זה כלל <coughs> לתחומי היהדות. אף שימוש במילה במחילה ולא בסליחה רווח מאוד בלשון המסורתית נעוץ בשורשים הערביים יהודיים וכן הצירוף שליח ציבור בקמץ ולא שליח ציבור הנורמטיבי. ניבים וביטויים אה, מסורתיים. בלשון המסורתית מרבים להשתמש בחזק וברוח בן פורת יוסף, אין אמונה, בהוראת אין אמון, יעבדו חעמים ‫כברכה למי שעושה שירות ‫כלשהו ועוד הרבה. ‫הקטגוריה הבאה מתרחקת ‫מן התחום היהודי, ‫אבל היא נעוצה היטב ‫בזהות האתנית-קהילתית ‫הצפון-אפריקאית. תרבותיים כמו רמה, שזה מתן תשר בסמכות ‫עדיין משמש בלשון הזאת, ‫גג'דור, קינה, וגם הפועל העברי, ‫שנגזר מזה לג'דר, ‫שלוח, שחור וכמובן, ואחרים. קבוצה נוספת היא מאחלים. ש... מחלים מזרחיים נשארים בשם מקורי למרות חלופה לחלופות עבריות ראויות. למשל בשבש ולא סלט שומר, סחינה ולא קואר ולא חמין, קוארי ולא קציצות בשר, וכמובן יש כן הזדמנות ליצור בידול בין קואריה ערבית יהודית למוראל קציצות מרוקאיות לבין קציצות העברית שמוראל קציצות רגילות. מילות רגש וכיבה ‫או uh, גנאי, ז'ין, עזיז, בסל, ‫דבא, דבא וכו'. ‫עד כאן הצגתי בקצר צהרה ‫היבטים יהודיים ומסורתיים ‫בלשון העברית של המזרחים, ‫שאני מבקשת לקרואו לה, ‫לשון מסורתית. ‫כעת העבור לתחומי ההשפעה ‫של הערבית היהודית, אינם נופלים בקטגוריה ‫הדתית מזרחית, המסורתית מצונצמת ‫אך מקורם נאו צפעו ‫בתפיסת עולם מאחדת, ‫שלא שללה את הגולה ואת לשונותיה. כך נמשך השימוש בערבית היהודית בצד העברית, ‫במשך חסורים לא מבוטלים. פירות המגע הזה ניכרים בלשון ‫בלשון העברית המסורתית, ‫ומפאת קוצר זמן, ‫הדגים על קצה המזבג. פונולוגיה. ‫בלשון המסורתית, ‫הייצורים האלה, ‫חט' ובעיקר עין, ‫נשמעים היטב בלשון המסורתית, ‫חט' הולכת מסוגה, אבל עין, ‫הן נשמרת היטב אה, מסיבות שונות ‫שאין כאן המקום להיכנס עליהן. ‫אנטונציה מסומנת, ‫שמקורה בערבית היהודית, ‫בעיקר מרוקאית, ‫מזהה מיד את הדוברים. ‫מורפולוגיה. אה, ‫בעברית המסורתית, ‫הן נוהגים לגזור פעלים עבריים ‫משורשים ערבים לגדג'ר, לחרות לחרבש, לברקש. ברקש לעשות קוסקוס. -קוס. בר סיומת אלן קבע, גנבה, כמו בערבית, כמו שבערבית חדמה, חיאטה וכולה אז גנבה חרדיה, חילוניה. בתחביר, ביטויי זמן ללא ציינים, שבוע שעבר, במקום בשבוע שעבר, או מילות יחס, הלך לבית, נפל ברצפה, שמאפיינים את העברית הזאת, מקורם בערבית היהודית, ואוצר מילים לא מסומן, וצר מילים לא מסומן לפני שוים הייתי באזכרה במושב אדרת במסגרת מחקר שאני עושה והרב השתמש במילה סטפה במצה בדרשה בעברית וכמובן גם אחרות חופה מסקוקה ילד קטן שבחש, שהסביבון שלו מסקוקה אה <laughs> ביטוים ששומעים היום בלשון המסורתית שמדורה בדור ערובי שמתיתי מילדה בגן ‫כפרה עלייך כמובן, ‫עיניים שלי, חיים שלי וכולי. ‫המצאתי להראות לכם דוגמה, ‫שרדפתי אחרי מכונית, ‫מצאתי בסטיקר שמסתובב בארץ, ‫וכנראה חובר על ידי חסידי ברסלאב. ‫לולה רבינו רחת עלינו. Okay. ‫המשלבת רחת הערבי בסלוגן עברי, ‫ובאחת הפורמים במרשתת, ‫עלתה תמיהה לגבי הצורה הרחת. ‫לולה רבנו רח... אני, זה... אני מעתיקה. לולי רבנו רחת עלינו, מה זה רחת? אז מישהו אחר עונה רחת, אני יודע מה זה. תרח בהיפוך אותיות, גם כן. אבל רחת, מה זה? נון ב' ראיתי זה על מדבקות של הנכנחים. מקביל לולי רבנו הלך עלינו, כלומר בלעדי הרב נחמא לא היינו מסתדרים. לכן כתבו לולי רבנו רחת עלינו, זאת אומרת הוא עושה אבל לא לגמרי ברור לו, אף אם אתה צודק, לא הסברת במשנה רחת הוא כלי שטוח שבו זורים גרעינים, בעברית ישנה של התקופה המודרנית רחת ומכבט, איך זה קשור לרחת עלינו? לי נראה שזה ביטוי סלנגי שמקורום מרוקאית או מדוברת אחרת. גם בתחום הסמנטיקה יש לעברית המסורתית מה לומר, למזוג אורז ופתיטים, ‫ולמזוג תפוחי אדמה, ‫משמש בעברית הזאת. ‫כמובן, סמני שיח ‫שמאפיינים את העברית הזאת. ‫איי, איי, איי, איי, ‫מה, איי, ווילי. ‫לא יסקור. ‫אה, רגע, אחרון. ‫שכח, וואו, וואו. ‫לסיכום, בחינה של העברית ‫בת זמננו, ‫מוכרח לה שתעמוד נכוכה ‫מול המציאות ולא תמשיך לאחוז במושגי העבר, שאינם מדויקים ואינם רלוונטיים עוד. ישראלים עם מזרחי כיום נוטים למסורתיות, ובמיוחד למסורתיות של בית אבא. זוהי בחירתם. ישראלים האלה גם מבקשים להמשיך ולקשור עצמם ללשון בית אמא. גם זה נתון לבחירתם. יש אף המעדפים מסיבות שונות להתנתק ולשנות את לשונם. אחרים מתאימים את גון לשונן להקשר, לנסיבות ולבני השיח העומדים מולם. ‫לשחק בין העולמות הוא ביטוי חריף ‫שהשתמשה בו אותה מאושרת, יעל גל, ‫לתיאור תופעה זו. ‫עולמות היא קראה לכך. יברית עברית-מסורתית שאני מציעה לנקות ‫הוא מונח הבא מנקודת מבט פנימית, ‫המבטא מרחב לשוני חדש, באחד, ‫מרחב לשוני חדש וחורז באחד את עולמם המסורתי-דתי של הדוברים ‫ואף את העולמם המסורתי-מזרחי הנוכחי, ‫וכמובן את עולמם הישראלי-עכשווי.